السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله جميعا، هذا الفيديو حيكون تشجيع لكم وتشجيع لي انه ننجح في حياتنا وانه نقدم حاجة في حياتنا وحيكون تعليم لينا على كيفية النجاح. كيفية النجاح او وصفة النجاح هذه حناخذها من حياة ستيف جوبز. ستيف جوبز بدأ بمشروع صغير وتطور هذا مشروع خلال سنين اصبح مشروع عملاق ومشروع جدا كبير. عشان توصل الى النجاح مو شرط توصل للنجاح من اول يوم ولا أو اول ليلة. تبدأ بمشروع صغير تبدأ بعدين توصل الى هدفك. هتوصل الى الشيء الكبير اللي تتمنى تحقيقه. ستيف جوبز بدا مشروع في مجال الكمبيوترات وعمره 20 سنه وكان معاه صاحبه وكان مشروع بدايه المشروع ومقر مشروع في جراج بيت ابوه، يعني بدايه صغيره جدا. البدايه متواضعه جدا وبعد 10 سنين تحول هذا مشروع الصغير الى شركه ابل بقيمه مليارين دولار واكثر من 4000 موظف. احنا لو ما استفدنا من هذه القصه لفي شيء واحد اننا يكفي، يعني ستيف تحرك وبادر وفعل وقدم حتى انه ما عنده شيء لكن في النهايه قدر يوصل، انا اسلم لو كل واحد فينا تحرك لو كل واحد فينا حط هذا مبدأ عنده وبادر وفعل وقدم وشد حيله وحاول يوصل للهدف حقه، حاول يتحرك، حاول يقدم شيء في النهايه حنوصل، في النهايه حيصير منا الناس ناجحين مره كثيرين، في النهايه حنشوف انجازات كبيره وانجازات عظيمه. هل فعلنا هذا شيء؟ هل تحركنا؟ هل بادرنا ولا لا؟ واحيانا الواحد يبادر ويتحرك ويسقط ويفشل واحيانا يوصل بعد يسقط يفشل بعد ما يوصل بعد ما يحقق اللي طبعا الانسان الناجح اول ما يسقط واول ما يفشل يكمل وما همه ولا يستسلم. والانسان غير ناجح يعني اول سقطه ولا اول طيحه ولا اول فشيله خلاص تلقاه بعد العشر سنين هذه بعد ما صار شركه ابل قيمتها مليارين دولار، بعد ما هو اسس شركه ابل بقصه طويله اذكر لك النتيجه ستيف جوبز انطرد من هذه الشركه تخيل شخص بدا شركه وبدا مشروع ووصل وفعل وقدم ويعني حقق اجازه كبيره في النهايه انطرد من هذه الشركه طبعا لانه انسان ناجح لانه انسان مبدع الرجل ما اسسه بعد ما انطرد من الشركه اللي هو اسسها بدا في مشروعين يعني ما استسلم ما قعد في بيته ما قعد خلاص لا بدا وحاول يسوي حاجه ثانيه مختلفة. المشروع الاول كان شركه نيكس للكمبيوترات والمشروع الثاني اشترى شركه الأفلام الكرتونيه ثلاثيه الابعاد ثم سماها شركه بيكسار، يكفي انك تعرف عن شركه بيكسار انها انتجت اقوى الافلام الكرتونيه ثلاثيه الابعاد يعني في الزمن هذا. ويكفي انك تعرف انها انباعت لشركه ديزني بسبعه مليارات دولار عشان تعرف الانجاز والنجاح اللي حققه هذا الرجل حتى بعد ما انطرد من الشركه اللي هو والمشروع الثاني اللي هو شركه بيكسار كمبيوترات. هذا المشروع خلاه يرجع لشركه ابل غصبا عنه. يرجع كمدير تنفيذي وشركة شركة ابل اللي هو اسسها اللي انطرد منها شرت هذا المشروع وهذه الشركة اللي هو نيكست شرته بفوق الأربعمية مليون دولار، يعني الرجل عجيب في اصراره وفي تفانيه في عمله وفي انه يكمل وانه الرجل يعني قاعد يعني حتى انه انطرد حتى انه فقد الشيء اللي بناه، بنى اشياء عظيمة ورجع للشيء اللي بناه بعد ما اثبت للناس وما اثبت للشركه هذه انه انسان من جد يعني يستحق انه يتاخذ يعني ما يستحق انه يطرد. طيب. طبعا اي واحد حيسمع القصه هذه حيعجب بالقصه بس حيقول يا اخي ترى هذا انسان مبدع وعقله يعني مره واصل يعني مو كل الناس زي كذا احنا ما نقدر نسوي بالعكس انت لازم تعرف السبب اللي خلاه يعني يبدا في هذا كله وحتى بعد ما بدا وحتى بعد ما حقق وسوى شركه ابل وطرد منها ايش خلاه يبدا ثاني؟ ايش خلاه يسوي؟ ايش خلاه يحقق؟ ايش يخليه يعمل هذا الامر كله شيء يخليه يجتهد هذا الاجتهاد كله طبعا الشيء اللي يخليه يسوي هذا كله هو يقول بنفسه انه لقى الشيء اللي هو يحبه انه لقى شيء هو يرشده شيء يحب يعمل من اجله حتى هو يقول يعني انا جمعت ملايين الدولارات ما فرقت منها اهم شيء عندي اني احقق اني انجز انه افعل لانه لقى المجال لقى الشيء اللي يبغى يسويه وكل ما ابدع وكل ما تقدم في الشيء هذا يحس انه انجز يحس انه انبسط يحس انه حقق حاجه فيرتاح عشان كذا هو مره مبدع فلو تبغى تنجح لا تقلد الناس انك تشوف شيء فلان نجح تروح تسويه بس عشان فلان ناجح ولا عشان احد سواه دور على الشيء اللي انت انت تحبه الشيء اللي انت تبغاه الشيء اللي انت تشوف انه يعني فيك عشق لهذا الشيء، فيك حب لهذا الشيء عشان تقدر تبدأ فيه، عشان تقدر تعمل، عشان تقدر تقضي ليلك ونهارك في العمل عشان لهذا الشيء عشان تنجح، عشان توصل، عشان تحقق عشان تنجز. والرجل عنده مبدأ يعني غريب، أنا صراحة استغرب كيف شخص غير بس عنده مبدا هذا. من كلامه يقول يعني أنا لما أتذكر إني حموت أحس إني لازم أقدم، لما أتذكر إني حموت ما أحس إني أستحي مثلا أفعل ولا أحس أستحي من الفشيلة مثلا ولا حاجة زي كذا، لا إني خلاص مجرد ما اعرف اني حموت هذا اكبر شيء يساعدني على انجاز اكبر شيء يساعدني على عمل ليش ما يكون عندنا هذا التفكير ليش ما يكون عندنا شيء زي كذا ان احنا هنموت وان احنا الدنيا فلازم نقدم ولازم نفعل ونسوي كل حاجه قبل ما نموت اذا موت خلاص يعني ما في وقت للتقديم ما في حاجه انك تنجز الان فرصتك الوحيده انك تنجز الآن فرصتك الوحيدة أنك تضع بصمة كبيرة جداً لك في هذه الحياة خلي هذا الفيديو دافع ليك أنك تنجح أنك تفعل أنك تقدم بصمة كبيرة جداً لك في هذه الحياة بس تصير ذو مزون النجاح هذه ممكن تفيدك في كل مجالات النجاح في دراستك في عملك في تجارتك في انك مثلا تصير زيه مخترع وتخترع وتصير مبدع وتطلع لنا حاجه تخترعها كمبيوتر ولا اي حاجه ثانيه حتى في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى تصير ناجح في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى ناجح في طلب العلم الشرعي تصير مثلا عندك علم طالب علم تصير عالم بل حتى على المستوى الشخصي مثل تدينك قربك من الله سبحانه وتعالى المبادئ كلها تفيدك انك ما تستسلم انك دائما تحاول انك دائما تبادر حتى لو سقطت حتى لو فشلت حتى لو هذا ترجع وتكمل وتحاول يعني الشخص من يذنب يرجع ويحاول ويكمل هذه مبادئ تفيدك على جميع مستويات حياتك وهذا كان سبب ذكري لهذا الفيديو في ناس يقولوا الحين مسوي فيديو كامل عن ستيف جوبز وهو كافر وهو وهو وفي غيره ناس مسلمين وفي غيره ناس احسن منه في علماء وفي وفي ليش ما ذكرتها؟ يا اخي في حكمه في مبادئ حبيت اذكرها سواء من مسلم ولا غير مسلم ولا يجرمنكم شنآن قوما على الا تعدلوا، اعدلوا هو اقرب للتقوى، اما نقصر اننا ما ناخذ الفائده الا من المسلمين ومن المؤمنين ومن العلماء هذه مشكله. معناها ما ناخذ شيء من الغرب، ما ناخذ اي شيء من ايجابياتهم هذه مشكله ترى، لا حد يفكر التفكير هذا واي واحد يفكر التفكير هذا غلط فشدوا حيلكم يا شباب وخلينا نشوف ابداع كل واحد منكم وخلينا نشوف كيف كل واحد منكم حينجح وكل في مجال